Hallott, tesó? Ha most, hogy megvertél mindenkit trebbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó? Ha! Meg én is be akarok kerülni a trendbe, érted? Meg kéne pár feliratkozó is. A gyere már! Nem megyek a West de kapnak a nőmmel kettesbe. A megyek egy perbe. Sok pénzbe került meg percembe. Nem vergődök A videóm nézd, hogy felpörgött Minden rekordot megdöntött Minden klubot megtöltök Mindig vonzó a nevem Egy bulvár Rólam pusztult a neten A Búzsé Róvima Kővetnek folyton, de nem Mivel szemben Nincs Nincsen magánéletem Elbújok a csomiba Ne a csomiba, tesó! Itt van az egész brigád, itt várunk rád, hallod? Legyél már jócsáv, hogy erre velünk after -hez. Figyelj, mutatom, hogy Yo so so na kody ma borazki Oh hey, Oh a, prédára, a fokutok attól a fénámba Ezért feljebb ment már a képára ja, ja, ja. Egy ezves lesz Nekem ez így már nem stresszes A hírom mennyire kedves lett Egy deák értem, Mindig vonzó a nevem Egy bulvár Rólam posztolt a neten A Búzsi Robima folyton, de nem Jövelzem baromira Nincsen életem, Elbújok a csomiba eső, ne bújj a fél órája itt várunk Rád, itt az egész brigád, bevan van zsongva mindenki Megyünk afterba, gyere, figyelj mutatom, hogy követ egy paparat. Nevem, egy bulvár sztorira Rólám posztolt a neten A Búzsi Romima Követnek folyton, de nem Jöv baromira, Nincsen magánéletem Elbújok a csomiba Hova megyek? Hova Bújok. Ez igen, tesó.